ככה נשמע גל-קול. אבל איך נראה גל-קול? דרקול, דרכו גל-קול מתקדם, נראה משהו כזה. אחרי רוצים ייצוג ויזואלי אחר של הכל? ניתן לחבר את הרמקול הזה לאוסצילוסקופ, ולקבל את הגרף הזה. אנחנו רואים שצורה הזאת מייצגת גל הכל כי היא מתמקד במולקולת אוויר מסוימת, נראה שהנה קדימה ואחורה, כמו פונקציה צינוס או קוסינוס. הציר האופקי מייצג כאן את הזמן, וניתן להסתכל על הציר האנכי כמייצג את היתק של מולקולת האוויר, שהיא קטימה קדימה ואחורה. הקו האמצעים מייצג את מצב שיווי המשקל, או את מצב מולקולת האוויר ללא הפרעה. אם נגדיל את עוצמת הכל, נראה שהתנותות מתארחות, והכל נעשה חזק איתו. היתק המרבי של מולקולת האוויר ממצבו ללא הפרעה נקרא משרעת. שימו לי. המשרעת אינה אורך של כל היתק, היא רק היתק המרבי ביחס נקודת שיווי משקל. מסק חשוב אחר הוא זמן המחזור של כל הקול. זמן המחזור מוגדר כזמן שלוקח למולקולת אוויר להשנית פעם אחת את תנועתה קדימה ואחורה. התנועה הזאת קדימה ואחורה נקראת מחזור. מודדים את זמן המחזור בשניות. זמן המחזור הוא מספר השניות של מחזור אחד. משתמשים בו תיא כדי לסמן את זמן המחזור. אם מקטימים את זמן המחזור הזמן שלוקח למולקולות האוויר להתנודד קדימה ואחורה, קטן וגובה הצליל משתנה ככל שלוקח פחות זמן למולקולות האוויר להתנודד קדימה ואחורה הצליל הוא קווה יותר מושג הקשור ישירות לזמן המחזור הוא התדירות התדירות מוגדרת כאחד חלקי זמן המחזור כיוון שזמן המחזור הוא מספר השניות לכל פנדה, התדירות היא מספר התנודות לשנייה. היחידה של התדירות היא 1 חלקי שנייה, והיא נקראת הרץ. יש תדירויות טיפוסיות בסדר גודל של 100 או אפילו 1000 הרץ. למשל, הצליל הזה, הנקרא A, קוראים להעביר להתנודד קדימה ואפורה 400 פעמים בשנייה. צלילים נמוכים יותר הם בעלי תדירות יותר גבוהה, צלילים נמוכים יותר הם תדירות יותר נמוכה. מני האדם יכולים לשמוע תדירויות נמוכות עד כ-20 Hz וגבוהות עד כ-20,000 Hz. אך אם המקום יגרום להעביר להתנודד קדימה ואחורה בתדירות שמעל 20,000 Hz, גלי קול, אך אנחנו לא נהיה מסוגלים לשמוע אותם. לדוגמה, הרמקול הזה משמיע צליל, אבל אנחנו לא מסוגלים לשמוע אותו. הוא אומר זאת כלבים, לשמוע יכולים לשמוע תדירויות עד כ-40,000 Hz. נוסד חשוב אחר בגלי קול הוא אורך הגל של גל הקול. כשקול מתקדם דרך אזור מסוים של אוויר, המולקולות נתחסות בצפיפות גדולה באזורים מסוימים ומתפשטות למרחק ניכר אחת מהשנייה באזורים אחרים. המרחק בין שני אזורים תחוסים הוא אורך הגל של גל הקול. אורך הגל הוא המרחק, לכן הוא נמדד במטרים. זהירות, אנשים מתבלבלים בין גל לבין מחזור. זמן המחזור הוא הזמן שלוקח למולקולות אוויר להתנודד פעם אחת קדימה ואחורה. אורח הגל הוא המרחק בין שני אזורים תחוסים באווים. אנשים מתבלבלים כי קיימת דרך נוספת לפנות גרף של גל הקול. תסתכלו על זה. לפני שהגל מתקדם באוויר, כל מולקולה נמצאת במצב ללא הפרעה, במקום יחסית לרמקול, לא תניתן לנדוד במטר. המספר הזה מייצג את מיקום שיווי המשקל הבלתי מופרה של מולקולא תעביר. כשהכל עובר מולקולא תעביר מוססת קלות מהמקום הזה. ניתן לבנות גרף נוסף המתארת היתק מולקולא תעביר ביחס למיקום הלא מופרה, או למקום שיווי המשקל של מולקולא תעביר. הגרף הזה יראה לנו ברגע מסוים בזמן עד כמה מולקולא תעביר מוססת באותו מקום מסוים במרחב. הגרף הזה מראה לנו שבאזורים מסוימים האוויר מוזז הרבה ממקום שיוווי המשקל באזורים אחרים האוויר איןם מוזז כלל ממקום שיווי המשקל שלו עבור הגרף הזה המרחק בין piękצעים סנופים מייצג את אורך הגל של גל הקול לא את זמן המחזור, כי מודד את המרחק בין אזורים תחוסים במרחב על כן צריך לזהר devastating עב... אבור גל קול. גרף העתק כפונקציה של זמן מייצג את מה ממלקולת אוויר מסוימת של הזמן ובסוג הגרף הזה, המחק באמצעים סמוכים מייצג את זמן המחזור של הגל. אבל גרף היתק, כפונקציה של המקום, מייצג צילום רגיעי של ההיתק של כל מולקולה האוויר לאורך הגל, ברגע מסוים בזמן. ובסוג הזה של גרף, המחק באמצעים סמוכים מייצג את אורך הגל.